بھی پاک نہیں جن کے دن بھی پاک نہیں حضرت جو سو رہے ہیں تو گانے سن کے سو رہے ہیں جو اٹھ رہے ہیں تو گانے سن کے اٹھ رہے ہیں دعا, دعا, دعا کریں نا یار وہ, وہ, وہ لذت ہمیں مل جائے کہ ہم قرآن سنیں اور سیر کرتے رہیں ایسے قرآن سنیں اور سیر کرتے رہیں جیسے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہ جو جو بیان کر رہا ہے ویسے ویسے ہمیں اس کی لذت اور چاشنی عطا ہو جائے آج جو بندے گانے سن کے لذت محسوس کرتے ہیں یار کبھی قرآن مجید کو سن کے دیکھو قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو کسی مولوی کی نہ سنو کسی عالم کی نہ سنو کسی مفتی کی نہ سنو کبھی خود قرآن مجید اٹھا کے پڑھو اس کو دیکھو وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے اور یہ حضور پاک حصہ لات و سلام کا آخری اور ایسا کمال موجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے حضرت جی میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا ایک بات کرنا چاہوں گا اور وہ میرا نوجوان بھائی ہے اس کو دیکھ کے نا جب بھی میں ادھر آتا ہوں نا جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں نا یقین جانے حضرت میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آج میں ممبر پر بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا رہا اور اس کو میں دیکھتا رہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت میرے لیے دعا کرتا رہا کہ رب تعلیٰ میری ایک آرزو پوری کر دے بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے اس بچے کو دیکھ کر نوجوان بچہ ہے نوجوان اور جوانی کی عبادت کا تو کیا کہنا ہے حضرت جوانی کی عبادت بڑی کمال ہے بزرگ ہو گئے تو سب نے آنا ہی آنا ہے جب بیکار ہو جانا ہے ہر سائیڈ سے پھر مسجد میں ہی آگے بیٹھ جانا ہے جب ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال آج جو سنم روٹھا ہے تو مؤزن بنے بیٹھے ہیں جب جوانی عروج پر تھی تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا اذان کا آج جب جوانی ختم ہو گئی سنم ختم ہو گیا ختم ہو گیا شباب سارا تو آج حضرت جی مؤزن بنے بیٹھے ہیں کیا فائدہ فائدہ تو ہے لیکن جوانی کی عبادت کی جو لذت ہے نا اس کے اپنے کہنے ہیں وہ نوجوان بچہ ایک دن مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار ابھی تو انہیں نماز پڑھی ہے کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر کچھ آتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ نماز پڑھ کے گیا میری اس کے ساتھ بڑی محبت نماز پڑھ کے گیا میں نے اس کو ایک عمل دیکھا نا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا یار میں تو اس کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو یہ کیا کام ہے نماز پڑھتے ہی فوراً یہ کام شروع ہو گیا پھر خدا کی طرف سے جب میرے ذہن میں میرے دل میں یہ بات آئی نا تو اس بچے نے وہ مجھے دکھایا پھر پھر اس نے مجھے بتایا پھر میں نے اپنے آپ کو پوچھا یہاں بھی ندیم بتایا تو کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں اس بچے نے بات کی کہ صاحب قاری صاحب جی میں جب بھی سے نکلتا ہوں نا جی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا میں اپنے کانوں میں لگا لیتا ہوں جیسے جیسے میں یہ زمین پھرتا رہتا ہوں قرآن مجید سنتا رہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جنت میں گھوم رہا ہوں نوجوان بچہ نوجوان بچہ تعلیم بھی زیادہ نہیں ہوگی شاید اس کی لیکن اس کا عمل دیکھیں اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہے دعا کریں نا کہ یار ہمیں بھی یہ لذت عطا ہو جائے ہم بھی قرآن مجید پڑھیں سرگی کا ٹائم اٹھ کر اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوں اور ایسے ہی نماز کی حالت میں ہمارے روح پرواز کر جائیں جی رب کو راضی کر کے جائیں گے تو کام بنے گا ورنہ پھنس جائیں گے اور آج ہر بندہ گناہوں میں پھنس چکا ہے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما رب ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمالے آج آپ میرا میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آج میں آپ سے یہ بات کا عہد لے لوں پہلے میں نے کبھی آپ سے عہد نہیں لیا جب بھی میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ وعدہ کرے لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے عہد لوں اپنے سمیت کیا آپ وعدہ کریں گے میرے ساتھ میں ممبر پہ رسول پہ بیٹھوں میں آپ کو کوئی غلط بات نہیں کروں گا یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ بیٹھنا نا اس پہ بات کرنا بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جتنا بھی مسجدیں ہیں نا مسجد نبوی کی عکاسی ہیں اور جتنا بھی ممبر ہیں یا ممبر رسول کی عکاسی ہے اور جتنا بھی ان کے اوپر بیٹھنے والے ہیں یہ حضور پاک للاط و سلام کے دین کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے کیا میرے ساتھ وعدہ کریں گے کریں گے وعدہ آج ہر بندہ یہ نیت کر لے یار ہمیں نہ صرف ایک دن کا وقت ملا ہے ہر روز صبح اٹھ کے صرف یہ گمان کرے کہ یار ہمیں آج کے دن کا وقت ہے رات کو ہم نے مر جانا ہے یہ نیت کر کے ہر روز بندہ اٹھے اور پانچ وقت جب بھی مسئلہ سے آواز آئے نا حیا علیہ صلی سب کام سائڈ پہ اب محبوب کی آواز آ گئی ہے محبوب کے طر سے بلاوا آ گیا سارے کام سائڈ پہ رکھے دکان چل رہی ہے بند کر دے کھلی چھوڑ دے رب تالابہ چھوڑ دے مسجد میں نماز پڑھنے آئے کیا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پانچ فقت کی نماز پڑھیں گے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے معاملات اچھے کریں گے مجھ سمیت ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تنہائی بھی پاک رکھیں گے ہم اپنے معاملات بھی درست رکھیں گے ہم اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے